السلام <سؤال> علیکم و رحمۃ اللہ ہوں آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ رسک کے لیے آج رات شابانوی رات یعنی برات کی رات آپ نے وظیفہ کرنا ہے جس سے برکت عطا کرے گا اگر آپ چینل پر نہیں اور تاکہ آپ کو رمضان کے بہت ہی اچھے وظائف مل سکے اس کے علاوہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اس کے سکیں تو وظیفہ جو ہے آپ نے وظیفہ بھی اور نفل رات آپ نے ادا کرنے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بس فجر کی اذان سے پہلے آپ نے جو یہ نوافل پڑھنے جو میں بتا رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے تمام نواف سے فارغ ہوگا کی نماز, کی نماز اگر مرد ہے تو با جماعت ادا کرے اگر عورت ہے تو گھر میں وقت نماز جب ہو رہا تو فجر کی نماز کا اہتمام ضرور کیجیے گا اور جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور جو نفل ادا کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے دو رکع نماز نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکع میں سورہ فاتح کے بعد کرسی ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور سلام کے بعد آپ نے بہت سارے بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رسک کرنی ہے یعنی اگر آپ کو ترقی کے لیے اور برکت بعد نمازیں نفل جو ہیں یہ والی نماز پڑھنے کے بعد ادا کرنا ہے یاد رکھیے گا دور کاماز نفر سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے سب سے پہلے فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور سو مرتبہ درو شریف پڑھیں چھوٹا بھی پڑھ سکتے بڑا بھی پڑھ سکتے وظیفہ دیکھ رہے ہیں اور برکت ان کی جائز و جائز پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رہنمت اور برکت عطا فرمائے میں آمین لکھ دیا کرے ہو سکتا ہے کسی کی آمین سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اگر آپ اسپیشلی آپ لکھے خاندان میں کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی نام اور والدہ کا نام تو ان شاء اللہ تعالیت اور اس رات جو ہے ہم بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کو نیکیوں میں آپ کے نام لکھے جائیں گے اگر آپ عبادت کریں گے اگر اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا کر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ پورا سال جو ہے آپ کے جو کتاب لکھ گئی لکھی جائے گی وہ جو ہے آپ کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا کر ہمیں جو ہے دعائیں پوری کر دیتا ہے اور اپنے فیصلے بدل دیتا ہے تو کہتا ہے نا کہ لکھا ہوا بھی مٹ جاتا ہے دعاؤں کی دعاؤں کی نظر سے دعاؤں کے طریقے سے اور دعاؤں سے تو لکھا ہوا بھی اگر بدلنا ہے تو دعاؤں کا ضرور ساتھ رکھے نوافل ادا کریں اس رات جو ہے اور اگر آپ کو کچھ اور وظائف چاہیے تو آپ کمنٹس کر دیں میں آپ کو ضرور اس کی لنک سینڈ کر دوں گی تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پرانے دین چینل کو اجازت دیجیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ